Liviu Pleoianu, atac incendiar la adresa Digi 24-a jurnalistului Danta Apalag. Deputatul PSD, Liviu Pleoianu, lansează un atac extrem de dur la adresa televiziunii Digi 24-a noului proiect în care s-a implicat jurnalistul Danta Palag de 4 Media. Cleoia susține ce cele două ventiri media sunt portavocile sistemului, iar Vedanta Palagul l-a acuzat ce lansează atacuri pentru a opri ancheta în cazul arhivei SIPA. Vieți perfect, unea ume. Unitatea de manipulare Digi24 citează UMEC. G4 Media, unde s-au mutat Tapalaghii Domnul Panta azi, ii zice ce practic m-a pus putin sa distrug societatea civil. Punct bun! Pe Domnul Tapalag, care atunci când scrie despre mine o face tocmai pentru ce certie ce fac parte din comisia SIPA. Îl anunță, îi invit în continuare să le explice românilor în ce calitate a petruns cu Macovei în arhiva siva. Faptul ce se ascunde cu laitate după scaunii nu vine la comisie se răspund la întrebări nu nici adevărul în cel privete nu va ieși în scurt vreme la suprafa. În ceea ce privește noua unitate de manipulare unde au fost primiti Tapalag, țipa domnul Panta, azi, G4 Media, e interesant ce au dat primitirea despre opinia Comisiei de la VNEA cu privire la legea ON, având în vedere ce cei doi tocmai ne-au spus ce G4 Media e un. ONG. Nu e minunat? În ce privește Ume? Digi24, portavocea noi security, îi anunce în SUA, la alegerile prezideniale, manipularea trumpe omului Putin a generat efectul contrar. Ace, Ume? Digi24, chiar vă rog să fii foarte de tepi în continuare în ce me privete. Cât despre proiectul de lege privind ungurile, să fie toate murile limpite, nu cedeți niciun milimetru. Tiu ce vei comporta ei canite domni inocente care se temceli se vor vedea desurile. Dar nu vei face iluzii. Cei mai muri s-au prins de mult ce nu sunt ei domnie neprihnite, iar legea asta vei va expune publici vei va arta exacta cum sunt ei, dincolo de farduri ipomezi. PS. Comisia de la VNEA a primit deja un material amplu cu privire la legislaia europeană în materie. Va fi publicat ea aici. Asta ca să nu cread nimeni din Europa ce mai merge pe aici, cu dublu standard, dublu mesur, ce e bun la noi, n-avei voie voi, arată Liviu Pleoianu, pe pagina personală de Facebook.